Sancțiuni severe pentru angajatori, parlamentarii au decis modificarea codului muncii, i au impus amenzi dure. Angajatorul care primește subliniere de la munc persoane fere încheierea unui contract individual de muncă va fi sancționat cu amen de 20 de mi lei pentru fiecare persoană astfel identificată, ferea de subliniere ii valoare de 200 de mi lei, au decis deputații. Camera deputaților a adoptat în acest sens. Cu 177 voturi pentru, 71 împotrivă, subliniere I6 abcineri, proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a guvernului numărul 53 pe 2017 referitoare la codul muncii, cu amendamente, potrivit Agerpress. Potrivit textului adoptat, munca ne declarat reprezint primirea la munca unei persoane ferent contractului individual de muncă în form scris, cel târziu în ziua anterioară începerii activității. Primirea la munca unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în Registrul General de Evident ca salariacilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității, primirea la munca unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat. Primirea la munca unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parcial. Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului percilor, în formă scrisă. În limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activit și de de salariat. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în form scris revine angajatorului. Anterior începerii activit și Contractul individual de muncă se înregistrează în Registrul General de Evidenca Salariaților, care se transmite Inspectoratului Teritorial de Muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activității. Copia contractului individual de muncă se pestrează la locul de muncă pe suport de hârtie sau pe suport electronic. De ce trebuie persoana a desemnat de angajator în acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidențialitatea datelor cu caracter personal? Angajatorul are obligația de a cine la locul de muncă evident a orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidencierea orelor de începere, sublinierea subliniere, IT ale programului de lucru, sublinierea ideea supune controlului inspectorilor de muncă Această evident, ori de câte ori se solicită acest lucru. Pentru salariaci mobilii sublinierei salariacii care desf subliniere oar munca la domiciliu, angajatorul cine evident a orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariacii prin acord scris, în funcție de activitatea specific des subliniere urat de ce treace subliniere TIA. La munca uneia sau a mai multor persoane ferere unui contract individual de munc și sancționează cu amen de 20 de mi lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fereade subliniere evaluarea acumulată de 200 de mi lei, au mai stabilit deputații. De asemenea, primirea la munca unei sau a mai multor persoane fără pe transmiterea elementelor contractului individual de muncă în Registrul General de evident ca Salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activit, ci se sancționează cu amend de 20.000 de lei pentru fiecare persoană astfel identificat, fără readep subliniere i valoare acumulată de 200.000 de lei. la munca unuia sau a mai multor salariați în perioada în care acesta slasace subliniere are sleșau contractul individual de munți suspendat, se sancționează cu amend de 20 de mii lei pentru fiecare persoană astfel identificat, fereadep subliniere i valoare acumulată de 200.000 de mi lei. Totodată, Primirea la munca unuia sau a mai multor salariaci în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parcial, cu amend de 10.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificat, ferea de sub liniere de acumulat de 200.000 lei. Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbalor, după caz, de la data comunicării acestuia, juntate din amenda aplicat. În cazul constatrii, Desevâr sublinierei riună dintre aceste fapte, inspectorul de mult dispune mesura sistrii activit și locului de muncă organizat, supus controlului, în condițiile stabilite în procedura de sistare elaborat de inspecția muncii sublinierei aprobat prin al ministrului muncii. Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenționale, în condițiile legii, sublinierei numai după ce a remediat deficiențele care au condus la asistarea activității. Camera deputaților este for decizional.